לא לבד, תמיד יש את לא לבן the media shit me she omer מרחוק אבל זה אני שמחכלה ורוצה לחמנס יום זה אני אם תן חכי יפה וכשאת רוקדת איתך עוד ממשיך לחלום אל פעם זה ורוצה לך בסוף יום אל פעם זה אני תחכי לי דקה עד אל תשכחי את הרגע שבו מאושרים או אם רק תתני לי פתח לחזור בכל לילה אל אותם רגעים קטנים ביחד חולקים את אותה אהבה. I'll keep you